Szénapirodok, lára vagyok, körülbelül október óta jövök ide. Tulajdonképpen azért jöttem, hogy testileg is, meg lelkileg is, amennyire csak lehet egyre jobban érezzem magam az időben.